السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلت إلى البحرين السيارات تويوتا لاند كروزر روب 2022 أربع أبواب بقاعدة عجلات طويلة وارد بازرع. السيارة بمحرك بنزين 4000 سي سي بقوة 228 حصان وعزم 360 نيوتن. الواجهة بأنوار نهارية وأنوار ضباب الليدي والأنوار الأساسية والإشارات هالوجين. والصدام بزينة من الكروم. الشكل الجانبي بجنوط الومنيوم مقاس 16 إنش والمرايا ومقابض الأبواب كروم وبالخط القديم شد مصنع وهذا الشكل الخلفي بأنوار هالوجين وأنوار ضباب خلفية وأنوار البريك الوسطية الليدي وهذا عدة السيارة استهلاك البنزين تمشيك 7.7 كيلو باللتر الواحد نشوف الشكل الداخلي النوافذ كهربائية ونافذة السايقوتو إغلاق الأبواب وتأمين النوافذ التحكم بالمرايا المقود جلد وبتخسيبه والمقاعد قماش وبتحكم يدوي وهذا شكل الطبلوم بماشية حرارة الزيت والبنزين وحرارة المحرك وثلثية البطارية وهذا المفتاح مع ريموت للفتح والإغلاق والتشغيل يدوي تخشيبة داخلية في الطبلون والنظام الصوتي بمنفذ سي دي ويو اس بي وايو او اكس والمكيف يدوي تسخين الزجاجة الخلفي مانع الانزلاق ورفع وخفض الانتل الجير يدوي بخمس سرعات. وهذا الدبل. والهاند بريك يدوي. وهذا السطر الخلفي. السيارة متواجدة في البحرين للسيارات، موزع معتمد للمركز التجاري سيارات والمحركات بازرع. والعنوان صنعاء شارع الدائري الشمالي المؤدي إلى جسر المذبح. شمال جامعة صنعاء الجديدة ويتوفر لديهم جميع فئات وألوان لاند كروزر 2022 وجميع السيارات مضمونة بضمان الوكيل لثلاث سنوات أو 100 ألف كيلو والسعر وأرقام التواصل في وسط الفيديو لا تنسى الاشتراك ودعمنا بلايك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته